Un salt arată lumea, și bine m-am prăgăsit la un nou episod de această dată, suntem cu Luchita aici Bun, și vrem să dăm un grind din la blană, așa că hai să mergem la stupuri Ce loc îți iei? Ăla clasic? Ăla clasic, bun Și stai un pic să văd ce-mi pică Și acolo farm-on, băgăm acolo un bus din ala de vreo 50 de milioane În ce, ce locatie ți cel mai bine să filmezi, să filmezi, auzut, la mine, să farmezi? Păi știu că și eu. Să ne colectăm reward-urile până atunci, până vine luchita asta. Bun. Ce frumos. Nu știu. Wow. Da, hai. Ce? Ce? Așa. Să-mi bag și eu un tropical drink. Ia, stai că vin. Urâtele astea pe mine. Nu-mi iau bătaie și bowling. V.C.S.B. Nice. Stamp mi-o picamie, bă, sau Rose. Hai rose fil, bă. De fapt, stai că tu aici ai grind. Oh, mai bag-o din asta. Iar-și răus. Pintri, mă. Mamă, montai top trei, bă. Mamă, dacă cum farmez, tată? Îmi bag și-o într-o picar drink. Uh, fii atent! Ori 4 pintri. Am or 4, am or 4 în pintri. Lasă că rămânem aici. Îmi bag un super smoothie, mă. I-am băgat smoothie-ul ăla. Oleo. Da. Hai de Luca. Hai și bagă. Nu stau. Es aici. Dacă dau cu, dacă dau cu Field Dice și un pic de Pantry în baga or 5. Ah, ok. Hai, mă, că mi-e se umple de ce ghiuzdan-ul! O, ca! Ghiuzdanu. Okay. Hai de Haide, că n-avem timp de pierdut! Uleu! Ha. Hai, dă-i! bagă stropiturile alea, blană! Norișori, ai zis? Norișori... Wow! Nu știu orice... Haide! Haide! Wow, what the fuck? Instantaneu! Wow! Ce se întâmplă ca cred Că nu funcționează filmarea la cât la gam. Da, da. Da, da. Oh, yes. Oh, iubesc jocul ăsta atât de mult. Yes. yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Deja am aproape 20 de milioane. Bagă, Luca! Bă, n-am avut niciodată grinding așa de mare. Da, și eu. Mama, hai amuleta aia despre capului! Stai, mă! Doar tu crezi că ai dropuri! Haide, tată! Da, mă! Că vreau bani. Mă, e stupida aici. Vreau bani. Nimeni nu vrea atât de mulți bani ca mine. Trebuie să am șaptele pe poziție! Șaptele pe poziție! Dacă nu, nu mai dau sell și uit! Mău, deja am 26 de milioane și am început cu 8. 28! Luca! Îmi cumpăr backpack cu și 35 albine, astăzi, cred că... Bă, bă, mă am iarăși backpack-ul! Easy! Ce ai uitat? Nu pot să Bă, chiar că Meteor Shower. Bagă-l. Că dacă vine aici, tu dai seama ce se întâmplă. Știu. Și eu pot să bag Meteor Shower-ul. Dar nu-l am, nu am încă. Aia zic, tătuți. Dar nu cred că pica pe locația asta. Ca să fie installat. Da, nu pica aici. Da, aici. O sufice și aici ore. Hai, Luca, si ajută-mă. Cu grindul asta. Deja am 40 de milioane, Luca. Ce vrei mai mult de la viață? Oare poți să-mi craftezi? Risc! Risc! Ia sa vedem ce costă un glitter. Au, lu Ah, oh. știu. Mama, Luca. nu, Începe nebunia! Mm. Pune ca stropitori! Oh, da! Aia zic! capul uh! meu! Aia de capul meu! Nu ai avut grinding așa de mare, mă crezi? Eu. Bă, eu totui de 7. Zimmi s-a apăsat 7. Sau mi-aș muta pe 1, bă. Că să ca încerc lui... să-mi mor pe 1. Vă se poate muta pe 1 cumva? Dacă le înlocuiesc, bă, da, dacă le înlocuiesc. Mă undei. Mama, o să-mi bac piciorul. Băgăm un Plastic Planter aici Unde mă? Mamă, aici pierd tot Uite-l Gata Doi 51 de miliare am lucrat deja Mamă, mamă, mamă, mamă Bagă gandropuri Bagă gandropuri Uite acolo avem și gu, băieți, în stânga. Mai am puțin și fac ala de gu. 1. Așa. Bagă din astea, Ca avem nevoie. Mamă, cred că asta e cea mai mare grinding. Vreau și bine că am făcut și episodul Mersi de gift, chiar dacă n-aș avea nevoie. Sau cred că asta-mi dau autosel cumva. Îmi dau autosel, Luca. Îmi auto autosel, bagă. Pagă tot ce poți. doi ca-mi dau autosel, nu mai dau autosel. Trist. Momol, 48 uh, Snowflakes. Wow! <fraî> <sus> Mamă! Ce fain ar fi să am eu nu tu. Bă, dacă mai putea da polen mie, da? Cât? De ce am activat la Bă, cât de tâmpitus! Am consumat un mic cu converter din ala degeaba pentru 800 de mii, în in loc de 3 milioane nu-i de că-i de plâns că eu n-am multe, mai am 8 71 de milioane, deja am 32 de albine Or, și dacă e să am ghiozanul mai bine îmi cumpăr 35 de albine și după aia mai dăm mai târziu unul, alt uh, grand din ăsta zic și eu Hhm <coughs> filmarea asta cred că o se dureze mult Dar stiti cum se zice ce mai mult? Cu atât mai bine Mamă, cate baloane aici Si câte broaste Mă, imi plac broaștele. Mamă, nu mai am speedul la blană. 1, mai zic. Luca, imediat, se întâmplă! Se întâmplă! Se întâmplă, Luca! Mai e puțin 5 milioane! ce de pe episod, știu despre ce vorbesc în stânga În stânga, voi să vă uitați Când o să te uiți tu pe episodul, ca cred că o ți se wow, că eu la nivelul meu cresc așa de repede în bani Dacă te uiți da, Bine, din la nivelul meu, mă refer unii! Coconatul. Lasă-l acum. Iar ceva. Iarăși am dat. Iarăși am dat. Nu pot să cred că iarăși am dat microconverterul. Lasă că fac înapoi. Că să ușor de obținut. Ce se întâmplă? De ce chestia asta galbenă? Luca! Uite, te-ncearc! Nice! Uite ce am făcut! Ce se întâmplă? Episodul ăsta va rămâne epic și pentru mine și pentru Luca. Luca, știi ce? E destul de trist. Cam deja 100 de milioane și filmez de 13 minute. Deci în 13 minute am făcut 100 de milioane și când am stat să-mi cumpăr lopata asta, știi că am stat? ca să fac 150 de milioane. Cel puțin o zi. <laughs> și în 13 minute m-am făcut lopata. <laughs> Da, si viene da, si Cred da. mi ha murit la satura. Credo mi ha murit la satura, boy. O sa-mi Cred că si a revenit! Cred că si a revenit! Da, si a revenit! Uhu! Doamne, ajuta! Mamă, ce bun a fost grindul asta! 110 milioane deja. Da, când se termină busul, o să-mi sting și filmarea. Mai am două microconvertere. Oh, Din. Okay. Ia stai. Da, ia stai voi un pic. Unde-mi i pantriu? Nu știu ce presupun că deja l-am terminat. Pintri, de milioane din un 250 nice. Daca mai ai gun drop-ul si poti sa pui, te-as ruga sa pui <gură> 650 Unde ai plecat? Da? Eu mai am, cred că un minut. Eu mai farmez. Eu deja am 121 de milioane. Gândește la asta. Eu cred că imediat pot să-mi cumpăr. Băi, nu pot să bat acel amberu. Băi, nu, nu știu cum să-l bat. Ok, deci stați până la final. Uh, Luca, ca să înțelege, acum e vreo 6, deci când film nou, filmăm noi 5 și 5, 7. Deci, video-ul va apărea pe la vreo 7, dacă nu mâine, că eu mi-l programez din timp și pot să mi-l programez pe când uh, sunt la școală, dacă mă duc la școală. Da, bă, mi-am strâns aparatul și pentru cei care au aparat, mi-am pus elastice din alea pe gură. Și gel mi le-am dat acum jos și nu știu cum să mi le pun înapoi Și cred că seara când mi le pun înapoi, ale de noapte, cred că o să mor de durere Gata, s-a dus Luca! Hai să vedem câte... Hai, că sunt curios, câte, câte din alea? Stai că vine medianul. Nu, nu, nu-l nu, nu da. Lasă așa. Hai să vedem. De 78 de milioane este hai slotul. Următorul este 110 milioane. Băi, ce e asta? Am... Asta stai-mă un pic. Pentru, a, pentru asta, cât îmi trebuie? Îmi trebuie un glitter. Cum fac repede eros de o plantă? Ah, da. Bosu. Mamă, am câta balon, mai să-mi bat piciorul. Eu am vreun balon pe acolo. Eu am vreun balon pe acolo. Ajut. Asta e un tutorial cum să bateti, asta, dar să nu faceți camine și să nu vă băgați prin el, ok? Că eu scam si și mă bagan el. Asta e. Dacă sunteți slabi și gen aveți peturi, nu peturi. Bă, lasati mă mi faci, Dacă aveți albine de 7 level, cum e aici, si dați foarte puțin damage invartiti-va într un în cerc, și așa în 10 minute. era sa mor! era să mi bat uh, king Beta robă, eu faceam aici tutorial si era sa mor! ma ca m-as lasa de ca as da alte f4 si mi se închide și filmarea mi-o dat? mi-o dat, nice! Nu e aici cum stau, plac astea cum stau aici, locurile la două Trebuie să fiu împută hm. ce fac cu Atomic Treat? Ce fac cu Atomic Treat? Pe ce să mi-l bag? Da? Și mi-a pot face după gifted Mutațion, plus 10 atac. Voi bun. Uite pe aia care scuipă. Nu mai scuipați bă în public, nu-i frumos. Dacă stăteam să mă gândesc, puteam să-mi cumpăr altceva. Glitter, un ticket. Bun, ne-am cumpărat deci în video ăsta ne-am cumpărat un high slot. Și ne-am cumpărat și uh, cea mai bună căciulă care pot să o cumpăr până acum, din zona de 25, că eu n-am mi-o cumpărat-o. <laughs> păi dacă am fost gârcit, că e 20 de milioane. Dar dacă tot mi-a rămas. Ia dat-mi tu mie banii aia de canister, Să vedem cum ajung eu. Yeah. <laughs> Mam, deja videoclipul asta are 21 de minute ma cam sperie ca nu sa uit nimeni el. Ce <hie> nu se uita? Pai iată, zic, măcar nu tați chip Bă, nu! Nu, nu jucă! Nu, nu! Tași mă, ți-am zis ori, nu juc. să nu jucă Să-mi cumpăr... Să-mi să, să, să cumpăr 2.000 de de, Nu, 3.000 de trituri Trituri de ce? Stai să zic că câte etichete pot să-mi cumpăr. Ca dacă pot să-mi cumpăr vreo 500 de etichete, îmi cumpăr Gamibiu. Aha. Nici măcar 100 nu pot să-mi cumpăr. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, unde să vin? Ala steluțe! steluțe? Cream că la, la lună. Stai un pic. Dar cât costă steluța aia? Bă, terminatule. Bă, stai un pic. Bă, dacă tot... Hai să-mi cumpăr și eu o steluță. Hai. Pai, nu. <laughs> Honey Gift. Asta e de 5, prima. Asta e de 5, nu. Oare scrie? încearce ce spica? 1. Și. Bun, -i. E că nimica, deci. Hai să-mi bag tot ce pot în IMB. Vicius Bin nu la MB. Ba, dar eu să Vă vreau să vă întreb tot așa ca vin tezele, vă anunțat tezele. Și dacă da, să scrieți în comentarii dacă reușesc comentariile să le fac și să le fixez, să-mi când ați. Ei, când. Ei, că mai pot să mai cumpăr ceva, ni, festive planter! Ne, am cumpărat aj un din asta Vezi că am și bine pe episodul asta nu glumă? Nu, l-am cumpărat, eu de pe joc. No, bun. Cam acesta a fost episodul, eu am fost Miknia, el a fost Luca și ne vedem data viitoare. Pa, pa!